Mi ja sam sahranim za perah, sahranim Vito de Viste, ja to slatkih krivih ko tebe malo, u posetu svratio zašto se treseš, zašto ti je lice belo ako me zajebeš, bit ćeš altlan ovam kredom kružam sada svima, dva sadnjaka na stranu jebedni lirički sa monstrum, u defsu nema manu zalećem se sad na tebe, ne planiram da kočim satana je ljud, večeras tebe da u oči nisam za repera, previše sam pri zemlji vi cijeli život remate mi, rođeni smo spremni vi mi dižete pritisak, pa zato papir žvrljam dlan odlan trljan, često prljam ako me sjebeš krvav klinja